Naše Země nám připadá veliká, ale oproti ní jsou ve sluneční soustavě opravdový obři. Jsou to čtyři planety, které jsou dále od Slunce. Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Všechny tyto planety jsou plyné, to znamená, že nemají pevný povrch. Jejich atmosféra je bouřlivá, Vanou zde silné větry. Vznikají tak víry a bouře. My si to ukážeme na našem modelu. Největší planetou sluneční soustavy je Jupiter. V jeho atmosféře vznikají obří rotující bouře. Tou největší je tzv. velká rudá skvrna. Ta je tak výrazná, že ji astronomové pozorují, již od vzniku dalekohledů. Tohle je ona. Tuhle bouři pozorujeme už přes 300 let. Možná je to škoda, ale ona se postupem času zmenšuje. Byla velká jako tři země, ale dnes je na historickém minimum. Přesto Dokážete si představit bouři, která je větší než Země a trvá přes 300 let? Objevily se nové skvrny a vynořily se další záhady. Odčerpávají nové bouře energii velké rudé skvrně? Nebo je nakonec sama pohltí? Nebo jen sledujeme krátké období v dlouhém vývoji existence Jupitera? Je vidět, že i v naší sluneční soustavě je spousta otázek, která čeká na odpovězení a je stále co objevovat. Kdo z vás se stane astronomem a bude odhalovat tajemství vesmíru?